Сьогодні до Запорізького обласного центру служби крові прийшли до сотні донорів. Здали відповідно до 50 літрів крові. Це середній щоденний показник, розповіли Суспільному співробітники закладу. Серед донорів запорізькі спортсменки, учасниці громадського руху крапля сильної крові, Олена Жупіна та Любов Черепаха. Ми участвуємо в Любою Слюби Черепаха каже в акції. Ми разом із Любою Черепахою кілька разів на рік беремо участь в акції крапля сильної крові. Хочемо нашу спортивну кров. Частку нашої душі передати онкохворим дітям, щоб вони могли здолати цю хворобу. А зараз і всім дітям, які постраждали від військових дій і потребують нашої допомоги. З 2015 року ми проводимо. З 2015 року ми започаткували проєкт «Крапля сильної крові» для того, щоб провідні спортсмени з Запоріжжя здавали кров для лікування дітей, хворих на лейкемію. Наша кров сильна нашою волею до перемоги, і ми хочемо передати її дітям, щоб у них також була воля до перемоги над хворобою. Прийшов здати кров і студент Запорізького державного медичного університету Арман. Каже, у складний для країни час вирішив виконати свій громадянський обов'язок. Часто ви здаєте кров? Ні, не часто. Це я другий раз здаю кров. Я всіх закликаю, хто бажає приходити і здавати кров, якось допомагати країні в цей важкий час. Нагадаємо, Запорізький обласний центр служби крові обслуговує майже 60 лікарень, а також силові відомства регіону. Нині тут заготовлено 700 літрів крові, що є середнім показником, але потреба зросла, каже перша заступниця директора центру Юлія Безручко. Ми знаходимося наразі тільки в Запоріжжі, бо наші структурні підрозділі в місті Мелітополь, місті Бордянськ, місто Такмак наразі є окуповані, і здійснювати свою діяльність вони не в змозі. Наразі ми забезпечені, але потреба в донорах є, Вона, кров потрібна завжди, тому як збройник, силам України, так і на потребу мирному, мирному населенню. Гострим у центрі є питання оновлення медичного обладнання. У його закупівлі допомагає громадська організація «Спільнохаб» у співробітництві з міжнародними партнерами. Центр крові є одним із наших партнерів на цьому етапі. І завдяки Агентству США з міжнародного розвитку ЄСДІ ми змогли закупити на цьому етапі медичне обладнання на понад 3 мільйони гривень і комп'ютерне обладнання на понад 100 тисяч гривень для того, аби центр крові зміг і технологічно, в тому числі, пришвидшити обробку даних по донорах, завдяки нещодавно придбаним центром новим центрифугам, ефективність обробки крові збільшилась у шість разів, каже завідувачка відділення заготівлі крові Лариса Юрченко. Кров центрифугується, отак і потім, коли ми її витягає вже із центрифуди, вона набуває зовсім іншого вигляду, чим люди собі зазвичай звикли уявляти. Вона розділяється, в нижній шар буде собою представляти еритроцити, середній – це буде лейкотромбошар, і зверху буде гарна жовденька плазма. І вже потім, коли ми отримуємо результати аналізів, по донору. ми можемо видати таку плазму і такі еритроцити від донора на видачу в лікувальній заклад. Донори і працівники Запорізького обласного центру служби крові закликають громадян здавати кров для потреб військових та цивільних і таким чином допомогти у наближенні нашої перемоги. Новини на Суспільному. Запоріжжя.